من أجل فلسطين وكرامة الأمة زحف الآلاف من الأردنيين إلى موقع الكرامة قرب الحدود الأردنية الفلسطينية مؤكدين دعمهم لخيار المقاومة واستعدادهم للشهادة في سبيل القدس وفلسطين من النقطة الأقرب أردنيون يحتشدون من أجل القدس وفلسطين هنا على أرض الكرامة الأردنية بما تحمله من رمزية تاريخية وسياسية اختار أنصار الأقصى أن يوصلوا رسائلهم بأعلى صوت وأوضح الدلالات في أكناف بيت المقدس نادت الحناجر من أجل معركة التحرير ومواجهة استبداد المحتل بسلاح الصمود والمقاومة منددين بالصمت العربي الدولي إزاء جرائم الحرب في غزة وسياسات القمع والممارسات العنصرية في حي الشيخ جراح والقدس والضفة الغربية والداخل المحتل الأجهزة الأمنية منعت المحتشدين من الوصول إلى نقطة الحدود الأردنية الفلسطينية وسط حالات إغماء بين صفوف المشاركين نتيجة التدافع ودرجات الحرارة العالية المحتشدون دعوا إلى قرارات أردنية تترجم الموقف الثابت إلى جانب القضية الفلسطينية مطالبين بطرد سفير الاحتلال من عمّان وإلغاء جميع أشكال التطبيع والاتفاقيات مع الكيان تأسيساً على معادلة المقاومة التي أعادتها الأحداث الأخيرة إلى الواجهة بوصفها الخيار الأول والأجداء وفق المشاركين في رحلة الزحف المقدس إلى الكرامة